Ég veri tilgangur nástýrk borgarinnar og skilar að nárangri. Ég er sjálega afrækstur af þessu styrk en 23. gömul laukist útisprófi. Þá var ég móðir í haldum í sleftum í sambandi við manni minn. Þessi tími einkendist að gríðarlega miklu barsli og ég hef aldri verið eins fátæk. En ég kláraði námið þöx ég ómyndalega stöðningi félagsraki af borgarinnar og fyrir það verð ég æfinlega þakklátt. Þið þ a framtími hina fjölskyldu minnar hefði verið önnur en reynber vitni. Það hér er ég í dag, pírati í frambæði. Ég fór í háskóla og laukui tvær háskólagraðar. Ég starfa fyrir eldri borgara og líka í félastæri borgarinnar. Ég er virkur þætti í samfélagi mínu og borgarskatta. Það er mín að þessi styrkur er það dýrmæst að þessi borgin geti boðið borgarinu sínum upp Og er félagsráðgefa margir á sama máli. Það er vissulega kostnaður. En hver ætli kostnarinn er það ef við því? Ég heiti Rannveig Örnudóttir og ég er í framboði með pýrutum í Reykjavík.